توجہ رکھئے گا خبردار یہ بات نہ کہیے گا کہ یہ نعوذ باللہ تفسیر بر ہیں ایک تعبیر ذہن میں رکھئے زیارت وارثہ پڑتے ہیں نا یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں موجود زیارت وارثہ ہے یہ سورہ اور اس زیارت وارثہ سے کہیں زیادہ اس زیارت وارثہ قرآنیہ میں عقائق پوشیدہ ہے اس سے پہلے ہے سورہ یاسین سورہ یاسین ہے قلب قرآن اور قلب قرآن کا قلب کیا ہے سلام قولم من رب الرحیم قلب قرآن سلام پیش کرتا ہے اور پھر فوراً بعد جو دوسرا سورہ آیا ہے سورہ سافات اس میں سلام ہے سلام علی نوح فی الحمی سلام العلی ابراہیم سلام العلام سارون سلام العلا الیاسی مسلسل سلام ہے اور آخر میں ہے سلام السلیم یہ جو سلام کا تسلسل ہے یہ جو زیارت وارث قرآن ہے اس زیارت وارث قرآن کے متن میں ڈو کر حقائق کو دریافت کیجیے تو فضائل و مناقب آلے محمد روشن ہوں گے ایک سلمات پڑھ دیجیے محمد و آل